49-річний Арсеній Пілець був родом з Кам'янець-Подільського району. Там в нього залишились старенькі батьки. Чоловік замолоду відслужив строкову службу, після того все життя проживав та працював у Хмельницькому. З дружиною виростили двох синів, розповідає його друг дитинства Сергій Задорожний. Каже, у березні, на початку повномасштабного вторгнення, Арсеній Пілець сам вирішив піти добровольцем на фронт. «Була у нас розмова, перед тим, як він пішов захищати, каже, таке, таке робиться в нас в Україні, є діти, є сім'я, так він мені сказав, я вирішив, все ж таки, напевно, що піду і буду захищати нашу країну, свою сім'ю, свою родину». Арсеній Пілець загинув 1 вересня в Пісках біля Донецька під час виконання бойового завдання, коли рятував інших військових на позиції, розповідає його побратим Василь. Вони зайшли на позицію, Піски – це остання позиція, п'ять чоловік, їх замком звода накрив АГС, їх засип, засип він побіг витягувати і танчик накрив одразу. Просто дві ноги йому прив'язали на евакуацію, на броню, він просто помер на броні вже від Другий захисник, з яким сьогодні прощались, 57-річний Анатолій Завируха. Чоловік віддав життя за Україну в Пісках наступного дня, 2 вересня. До повномасштабного вторгнення працював Хмельницькому водієм в одній зі служб таксі, розповідає його колега Марія Олефір. Так, як я диспетчером нашої служби, працювали ми дуже давно, ще коли були радіостанції. І до сих пір я буду пам'ятати, як передистанцієві мене задавав тітя Маша. Анатолій Завируха в перші дні вирішив піти захищати Україну. Але не говорив про це нікому з рідних, розповідає його родичка Олена. В нього залишились три дочки та онука. Ми знали вже потім, чисто випадково, на коли наша родина все зібралася. Спиталися, де Толік, і так ми знали, що ну, практично так, він пішов зразу. І мені не дивно, що він пішов добровольцем, ми знали, що так іде. Захисників України Арсенія Пільця та Анатолія Завируху поховали на кладовищі на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.